بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اين هو المهد المنتظر الان المهد المنتظر الان ايها الاحباء ومتابعين المهد المنتظر الذين ينتظرون بفارغ الصبر لظهوره قريبا جدا ان شاء الله الان المهد المنتظر يسكن في مدينة الاسكندرية في حي شرق وهو الآن يعمل في مجال المعمار ربما يكون بمويد محارة أو نقاش أو بتاع سراميك يعني حاجة في مجال المعمار يعني هو بيشتغل ويعمل مع مثلنا تماما ولديه أسرته ولديه أبنائه وكل شيء يسير طبيعي معاه أي أسرة من الأسر المصرية ولا ينقصه شيئا والحمد لله إن ربنا أعطاه الخير الكثير في هذا رمضان ولم يشعر بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكنه يعلم مدى معاناة المواطن المصري بهذه الغلو والأسعار. المفاجئ لدى الجميع وخصوصا في شهر رمضان المبارك الذي فيه المصاريف يعني بتكون اكتر من الايام العادية ودخول العيد وعمل الكحكو والملابس للاطفال يعني في مصاريف كتيرة جدا واعباء كبيرة على الاسرة المصرية وان شاء الله ربنا يعوض صبركم خير باذن الله مع المهل المنتصر وتحسن احوالكم المعيشية كبيرة جدا وسوف تجدوا كل شيء متوفر في الأسواق مع توافر النقود اللازمة لها وزيادة الحصة التموينية إن شاء الله في عهد المهد المنتظر القادم قريبا خلال أيام ربما نراه خلال أيام فهي بشرى سارة للمواطنين لكل مواطن له الحق في التموين وبالرقم القومي ما هو فوق ستاشر عام سوف يأخذ حصته التموينية إن شاء الله على بطاقة الرقم القومي ولسنا بحاجة إلى بطاقات التموين علشان هنصدروا كمان بطاقات تموين جديدة للناس عشان تقدر تاخد بيها أجهزة كهربائية تاخد بيها ملابس يعني مش شرط يكون الدعم على. الخبز وعلى السلع التموينية فقط بل يشمل جميع السلع حتى السلع المعمرة بإمكانك أن تأخذها على بطاقة التموين وبضمان بطاقة التموين أنت وأسرتك إن شاء الله سوف يكون هذا النظام أنا بتنبأ لكم بحاجات كتيرة حلوة والحاجات الحلوة دي هتيجي بإذن الله زي ما بقول لكم كده بالزبط يعني ما أتخيله في رأسي يكون واقعيا بإذن الله وسوف تتبدل الأحوال المعاشية للمواطنين إلى الأفضل والأحسن إن شاء الله والخدمات الصحية وكذلك المراحل التعليمية والعودة إلى التجربة المصرية في الدراسة ولسنا بحاجة إلى التجربة اليابانية او التجربة الدنماركية او التجربة الامريكية مصر هي رائدة العالم في التعليم خصوصا تعليم ابنائنا يجب ان ينشأوا ويتربوا ويترعرعوا على هذا الوطن وهو ايه الوطن محتاج ايه مننا احنا عايزين ايه ننمي ايه قدراتنا يجب ان يتعلم الطالب هذه التعليم عشان يطلع مواطن في النهاية صالح ويعطي لبلده ما هي تحتاجه انما احنا نعمله تجربة ياباني تجربة امريكي تجربة اوروبي لا ما ينفعش زيادة المواد اللغة الانجليزية في التعليم بهذه الطريقة تؤدي الى فشل اللغة العربية يعني على حساب اللغة العربية في النهاية يطلع احنا في العربي ضعاف جدا حتى ننسى لغتنا بعد ذلك وشيئا فشيئا ويبقى اللغة الاجنبية هي اللغة السائدة في البلاد فطبعا ده هو طريقهم الى العولمة وجعل اللغة الانجليزية هي اللغة الاولى في العالم وهذا الامر خطير جدا ونحن ننساق الى ذلك حتى التعليم اصبح بالانجليزية ليكبرك على ان تتعلم الانجليزية من لم يتعلم الانجليزية لن يركب ضرب الحضارة وما ينفعش ان هما يترجموا الكتب دي الى العربية لان فيها مصطلحات علمية ومصطلحات فيزيائية ومصطلحات هندسية لا يجوز لنا ان حتى نترجمها أو اعربها فعشان كده هما بيست بيستعملوا اللغة الانجليزية في هذا النمط وطبعا ده بيشكل خطورة على اللغة العربية بتاعتنا وحتى ننساها شيئا فشيئا طبعا ده مهم قوي اللغة العربية انها ترجع للريادة تاني في العالم ويكون هم اللي يعني سباقين لتعلم اللغة العربية حتى يفهموا ما لدينا من علوم فهنا اللغة تنمو وتعزم بالعلوم التي تقدمها فيعني إذا كانت اللغة العربية لديها العلماء الأكفاء والذين هم يعني يتولوا أقبل الحضارة، لكان العالم كله يستعمل اللغة العربية الآن فاللغات تسير حتى بالعلم فيعني العلم يحتاج للغة لتفسيره فاللديه العلم هو اللغه بتسود في الاخر وهي اللغه بتاعته ايه اللي بتمشي افضل فده انا رايي يعني عشان كده تلاقي اللغه العربيه ضعيفه وبعدين عندنا كمان في في المواصلات المواصلات العامه اصبحت هزيله وضعيفه جدا ولا ترقى لخدمة المواطن المصري وسوف يتم امداد المواصلات بشبكات طرق وشبكة مواصلات جيدة تكون صديقة للبيئة باوتوبيسات كهربائية باسعار قليلة ولا في الاسعار عشان يقدر المواطن حتى لو كان دا دعم نقدمه للمواطن بيكون الدعم حتى على المواصلات إن شاء الله السيارات الكهربائية دي تستمد طاقتها إن شاء الله من طاقات شمسية الطاقة الشمسية دي عبر محطات المحطات دي بتتعمل لوجه الله اللي عايز يساهم لوجه الله في المواصلات يتقدم وي- ويفعل زكاته أو صدقته في هذا الإتجاه. لتعظم ايه اللي يبقي في سبيل الله ان هو دفع الفلوس دي لأن هي بتعود على المواطنين كلهم بالخير في النقل والتنقل ايه لأرزاقهم عشان كده تبقي المواصلات رخيصة بأذن الله وبعدين عندنا كمان ايه تنمية القدرات ايه للشعب في العمل بعد أن تنجح مصر في استقطاب المصانع الإلكترونية والمصانع الدقيقة في العالم للعمل في مصر علشان تبقى الطاقة رخيصة ونظيفة في نفس الوقت لهذه المصانع وتيسير على هذه المصانع ومنحهم الأراضي مجانا من الدولة المصرية عشان ينفذوا مشروعاتهم وتسهيل كافة الإجراءات والجمارك تكون ميسرة جدا مفيش جمارك إلا بس في حالات الإغراق لأي سلعة من الخارج يعني تنافس السلعة المصرية الموجودة فيسم فرض جمارك عليها فقط أما السلعة الغير متوفرة في مصر ولا يوجد منافس لها في مصر فسوف يكون جماركها زيرو عشان يستمتع المواطن بالخيرات التي أنعم الله به عليه من جميع دول العالم إن شاء الله سوف يكون للشعب أيضا الفقير نصيب في التجارة الدولية والاستيراد والتصدير حتى لو كان يملك ألف جنيه. وده يملك عشر تلاف جنيه وده يملك 100 ألف جنيه كل دولة هيشتركوا إن شاء الله في شيء موحد وهي الشركة المصرية العامة للاستيراد والتصدير السلع فطبعا الشركة دي هي اللي هتستورد السلع الأساسية من الخارج مثل زيوت الطعام والدقيق والأرز وعندنا إيه تاني يعني هي السلع التموينية الأساسية وجميع الحاصلات الزراعية يتم زراعتها عبر هذه الشركة فقط وتصدير كذلك الحاصلات الزراعية المصرية عبر هذه الشركة فقط لكن المستوردين الآن هيلعبوا دور الموردين لشركة الاستيراد والتصدير الشركة المصرية للاستيراد والتصدير هم يقوموا بالدور اللي هو الوسيط يعني يدوهم السلع اللي هم كانوا بيصدروها للشركة دي والشركة دي هتقوم بتصديرها وبعد كده يعود الربح للمواطن المصري الذي قام بدفع الأموال لهذه الشركة احنا استثمرنا اموالنا بطريقة حلال ما اي ربا وان شاء الله سوف يتم تداول هذه النقود في الاسواق بهذه الطريقة والفعالة ان شاء الله ليكسب المواطن بيكسب حلال وفي نفس الوقت يكون عندنا قيمة عالية للجنيه المصري باذن الله تعالى بهذه الطريقة السليمة بإذن الله وسوف يتم دفع الديون كلها اللي على مصر لتنعم مصر بعد ذلك بميزانيه وفيره وضخمه باذن الله لاسعاد المواطن المصري فده من اهم البنود اللي هيعملها المهدي المنتظر هو دفع ديون مصر بعد كده بقى دفع ديون مصر هتبقي مصر مش يعني اقتصادها بقي قوي ومش هش وفي نفس الوقت يعزز قيمة الجنيه ليصل الجنيه الي ايه الي دولار الجنيه بدولار علي طول والرواتب هتبقي زي ما هي يعني احنا مش هنرفع مش هنرفع قيمة الأجرة للعامل بس هنرفع قيمة الجنيه المصري يعني من جنيه بدل ما يبقي. بستاشر او بطمانتاشر جنيه الدولار هيبقى الدولار بجنيه ان شاء الله عشان كده ان شاء الله ربنا هيفتحها علينا فتح كبير قوي وموارد المهد المنتظر كتيره جدا من اهمها يعني خروج دبة الارض الملكة كيلوباترا حدث بس خروج الملكة كيلوباترا دي وتكلم الناس كمان وهيكون السيد المسيح بيحققها من جديد امامنا ده حدث لوحده ايه عظيم في بقى حدث تاني كمان هيحصل اللي هو خروج هيكل سليمان الذهبي يعني معبد سليمان الذهب اللي هو كان حوائطه من ذهب قام بسلبته ملك شيشان ملك مصر وجلبه الى مصر هنا طبعا بناء على علم من عند الله حتى يقام في مصر بعد ذلك في مجيء السيد المسيح الثاني سوف يقيم هيكل مصر هنا يعني بيت الله يكون في مصر ويأتي الحجيج من جميع أنحاء العالم ومن جميع الأديان يعني ليس مخصص لليهود فقط بل هو مخصص لجميع الأديان ورجعوا سفر الملوك عندما قال الملك سليمان يجوز للأجنبي أن يأتي يتعبد في المعبد يعني صرح في تصريح من الله بان حتى الاجنبي عن الشريعه اليهوديه يعني مسلم يهودي مسلم مسيحي هيروحوا المعبد يتعبدوا الله يرجع كيوم ولادته وامه فمصر هتكون محطه عالميه للحج فده اي اثر عظيم جدا على الاقتصاد المصري ويبقى زياده السياحه الدينيه بطريقه غير مسبوقه عشان كده بقول لكم الخير جاي كتير ده غير بقى ان ربنا ينزل الغيس علينا والمطر و... و... والمية مشاريع المية تبقى حلوة وغير التعدين وظهور بقى الثروات اللي هي المعدنية في مصر وتصديرها كل ده يجيب فائض لينا والدخول برضو في ال... الطاقة الكهربائية دي هتخفف الاعباء عن, ال... عن البترول والبنزين هيرخص اسعارهم بعد كده ان شاء الله لما نستعمل الكهرباء دي هترخص اسعار البنزين يبقى احنا استفدنا كمان يبقى وفرنا كتير حاجات كتيرة حلوة لكم عليها كمان بعدين عشان انا تعبت من الكلام بصراحة وهتوقف عند هذا الحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينة اسكندرية متنبأ بعلامات الكبرى تليفون زيرو اتناشر وشكرا على حسن استماعكم